Учасники протесту зібралися на вулиці Степана Будного у Тернополі. Руслан Ваврик показує на карті місце, де відходи стікали в річку. За його словами, це межа Тернопільської та Великоберезовицької громад. «Ми вважаємо, що повинна бути проведена спільні інспективні заходи, комісійні заходи для виявлення і оцінки наслідків, які, до яких привела дана аварія. У випадку, якщо таке буде здійснено, ми будемо вважати, щоб міська рада і водоканал відгукнулися. Це русло річки серед. Тернополянин Борис Кульба показує місце, де знайшов мертву рибу. Там, де високого тиску труба, вона вже проривається третій раз. На періоді такого через п'ять років. П'ять років тому громадська організація Скеля і наша визивала екологію. І п'ять років назад тут вже риба була, в нас є зафіксована. Тоже документально, що риба тут поздихала, тут було теж. але був маленький викид, а на даний момент це вже дуже серйозно. Зразу почули запах, то люди в джерелі купаються, то зразу почули, бо тут купаються кожен ранок, а русло було чистеньке, стало чорне». Це відео тернополянин Михайло Сеник відзняв 12 липня. А такий вигляд зараз має місце, де стався прорив каналізаційного колектора. «Тут, напевно, був прорив. Тут бурлило, так, вода йшла серйозно, ну, не знаю, там, як оцінити. Ну, дуже великий потік був під напором, ну, під тиском. І воно все йшло, так розтікалося, і тим очередом все протікало в старе русло річки». Начальниця відділу водопровідно-каналізаційних мереж Тернопільводоканалу Ганна Загородна розповіла, на території, де стався витік, знаходяться два водовідводи, які відводять каналізаційні стоки з мікрорайону «Дружба» та центру міста. Спочатку виникло пошкодження на одному водопроводі, каналізаційному колекторі. це перше пошкодження ми ліквідували, потім 22 числа нам повідомили, що ще в районі річки, де Петриківська річка переходить, там в очереті витік води є. Тож наші люди пішли, подивилися туди. І ну, виявили це пошкодження, 22-го була перекрита вода, а 23-го ми вже приступили до ліквідації даного пошкодження. Теж утруднялося тим, тому, що там болота, ми робили дорогу заїзну, то не так легко запхати туди технік. Зварошні роботи на водоводі 700, стальна труба, там була тріщина в трубі, і якщо зварошні роботи, то постійно потрібно повністю випустити воду. Ми відкачували ту воду, вивозили, щоб вона менше попадала туди. Ганна Загородна каже, вартість ремонту ще не підрахували. Начальник Держекоінспекції області Роман Нитка розповів, що про викид стічних вод дізнався соцмереж. Сьогодні на місці працювали інспектори та працівники лабораторії. На місці було встановлено, що близько, недалеко від річки, знаходиться якийсь, напевно, що колектор каналізаційний. І, видно, сліди недавно хтось щось робив, чи його ремонтували, чи його щось з ним робили, одним словом. Крім того, станом на сьогодні жодного скиду чи сліду скиду не відбувається. Але, тим не менше, видно, що в ви воді, вода ну, неналежної якості в воді, напевно, що якийсь скид, чи це на вихідних, чи перед вихідними, він все-таки відбувся. У зв'язку з цим нашими інспекторами і лабораторією було здійснено відбір проб землі і відбір проб води. Після отримання результатів аналізів ми можемо точніше вже сказати, чи був справді якийсь скет каналізаційний, каналізаційний, чи не був. Леся Продоос, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.